බ brittle rằng aiන්ේවිıyorlar <laughs> පෙන ක Pont首 cаны glio Sung 3 වෙන් පනෝ saud essFine ොෙන් nowadays vi Siberia. තා හදය Liz殿 Evan බට කම කර අනී, වේ Suzukiсон හේ, GG Ник Ill я කbert eg Baglan workshops.thlet�දක ක෈ල කොි ඉතස, බෙනාය ඇනො ල ජනකෝටාස ඇටියට ජීවත් වන යක්ක දේව රාජ රාජ්‍යයේ පුත්‍ර හතරේ අදටත් මරසි සජීවී සංස්කෘතිය උරුමකම් හැකියි සජීවී සංස්කෘතියේ ජීවත් වන ආදිවාසීන්ගේ යක්ක ගෝත්‍රික අපේ ජනතාව අදට දිස්ත්‍රික්ක 6ක ගම්මාන 6ක කඳුම්බෑන හදේක ලක්ෂ පහකට වඩා අධිභිසත් වෙති ඉතින් ඒ බීර් සෙක්ටර් අපේ නායකත්ව දෙන්නේ වත්මන් නායකතුමා ඔබ බවුරුක් ගන්නවා පුරණ කවදැක්කත් ඉතින් ඒ තුවා කියන අය කටයුතු තමයි ආදිවාසී පරම්පරාවේ අනාගතය රක්ෂිත අපේ වර්ණනාදී නාමික අපිට වර්ෂ 1,45,000 ක නිහා කී අතීතයක් ඉතිහාසයක් අපි සාර්ථකව වර්ධනය කරගත්තු කමක් දැන මොදනවත් ගන්නසට ternary යන තැනට යටපත් ආරම්භ කරනවා මෙලා මෙච්ච ැන්වන්න එකසටවවවන් පා මෑනයේ ගිනි අෂඪය අප�affeනු පුතම ස්ථාන පිළිබඳව මා පුච්චිය දෙන්නීමක් කරන්න. ඉතින් එපොෂියන්ව ආදිවාසී යක්ෂ රෝක්කේව තියෙන කණ්ඩායමක් කියන කර්නේ. ඉතින් මේ යක්ෂ රෝක්කේ පිළිවද අපි කතා කරද්දී අ තමයි ද අතීතයේ ඇඳිුවේ. පළගේ জাতিන් අදහරව පිළ අපි වැරණ අය නැමත ආත්මය කීයට අපි අතරේ ඉනවා කියන විශ්වාසය තිබුණා. ඒ විශ්වාසය මත ඒ අය සතුට පහතු කරගන්න අපි ළඟ තියුණා ආශාන්ති කර්මයක්. හැත්මිය සාන්ති කرمේ කියලා. ඉතින් මේ හැත්මිය සාන්ති එක අංගයක් තමයි මේ කිරිකරුහා සාන්ති කرمේ කියලා කියන්නේ. මුලින් හැත්මිය හැත්මිය ආරම්භයි පොරස් කීපය. උන්කාල්ිය, භල්ලිය, කොලමඩුව, නෑකුන්ඩුව, සම්බකටුව, ඒ මේ කියන අග ඒේ ඉතුරට තවාමී හැත්මිය ගෙල තුමේ හැක්මිය සාාතිකරමයේ දී විශේෂයෙන්ම සිතකරම ශාතිකරමය තමයි විශේෂයෙන්ම කරන ශතිකරමයක් තමයි ඒ කිිරිි කරහා සාතිකරම ගර ඇති කිරිි කරහා සාතිකරමය අවස්ථාව කීපය එකදී සිිත වෙනවා ඉතින් විශේෂයෙන්ම ආ තවද තදායම් ලබගෙණි බණ්ඩල් කිරි කෝපටි ආරක්ෂාවට වසුරාවේ වසංගත උදා වූ අවස්ථාවකදී ඒන් ආරක්ෂාවට මේ আদিবাসීන් අවස්ථා දී පෙගලි මේ කිරි කෝපා සාර්ථක කරගෙන අපේ ආයිසීනි සිටගෙන දිනන ඉතින් අද ඉඳන් ඉතින් ඔන්න විදිකරම සාහකාරියෙත් සිට කරන්නේ මේ ප්‍රදේශات නිරටත් ශීලත් ජනතාවත් ආරක්ෂාංගල දෙන්න කියන ආශිර්වාදා ප්‍රභූචාව. ඉතින් අස්වාරක්කම පූජාව ඔබ වෙනුවෙන් සිට මේ කුචි වායතරුවට එදුයි. මේ මේ ගිනි නිසෙනාගෙන ඉන්නේ. මේ පුරවේ මේ රට සංස්කෘතික වෙන්න මේ රට යන්න එන ඉල්ලීම මුල් කරගෙන තමයි අද දවසේ අපි මේ කිිරිකොරහ සංස්කර්මයේ ඔබගේ පුරවරේ සිට වගකීම් නැදුසු දක්වන්න තිබෙන්නේ. අපි මේ කිිරිකොරහේ මුලියම සිට ගරේ පොල්ගෙඩිය යාච්කා කරන එක. මේ යාච්කාවේදී මේ මලගිය ඥාති විශේෂයෙන්ම පන්දේ යකා ඉදිගොල්ල ගිරියම්මා කළුබණ්ඩාර ආදී රටලා තේ යකුන් දෙවියන් ඉදසා ඒ අයව මේ ස්ථානෙට කැඳවලා ඒ අයගේ පිහිට ආශිවාදෙ උපවෙන්වීම ලබා දෙන්නට කියන යාච්ඤාව තමයි මුලින්ම සිද්ධ කරන්නේ. ඊටින් අතීත ඉඩම්ියෝ මේ කඩයුත්ත ඉදාපිකරලා අද පොල්ගිරියක් තාවිතා කරාට ඉදාම්කී සතෙක්ගේ නැලෑරගෙන තමයි මේ කිරිබෝහ සාර්ථක කරගත්තේ. ඊටින් ඒකදාපි පරිවර්තනය කරලා තියෙන පොල් කෙළියේදී කිසි අවශ්‍ය දිස මේ මුලත්වරට අපි කැරලිගත්තු මුලත්වර දෙන්නා ඒ වගේ දේවල් තමයි කිපරවිශේෂම රාවි තාංගලතුමා කියන්නේ ඒ තමයි ඔබ දෙක්වා මේ කිනිගේ රාජකාරී ඉවත්වෙන පිටසක්චා අපි බොහොම මේ සමාහානික සම්පන්න ක්ලවුඩ් රට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔබට මේ වගේ දීඩන්ටකින් ඔබ කැටියු කරගන්න ඔබට කරන පොල්ගාටු භාවිතා කරන නැසිත්‍ය අකු හෝ එහෙම නැත්තම් ගෝදරි සීදමණයා. හැබැයි ඒකට විනෝක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට කිසිම විනෝක්ක් නැතුව අපේ කටින් ආරක්ෂක ප්‍රතිමාස් කරනවා මංගල කින් දානු ගැටු සුද්දවාගේ ආරක්ෂක ප්‍රතිමාස් කරලා. ඒ අතු මත් වෙන දැකි රත්තාවල් දැකි දුන්න පොච් බන් කරලා. අන්න ඔබේ උත්කර්ෂිමත් සාති කරුමි. මේ අවිහිද ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ලබා ගняද ඉලිමේ යවත් විලක් වරුනා කියන පසුබිම්යේ ඔබට මේ ස්ථානයේ තැවිලා රවම්පත්ර කාරී ආශිර්වාදයේ පිළි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විශේෂ නාමයක්. කුඩා සුවදානම මේ වෙන මේ වගේ විශේෂිත වූ සහ ඒ उनන් ගනකට සවය පය අන්්වාසිගේේ ඒේ කිරපරහ සාත කරමය තුළින් ඔගෙන කොදා ගටට පුළුවන් කලත් සකමොතග ඔොලේ කාගටගේ ගිරි පුරහහා රැගනයවා ඒ අන අවස්ථාවෙදී ල ලටේ ම බදල දියය ම නොවාදමික මා නව කරනවා ශ ගටයවා ඒ නව මුලාව 15 වන සහ වෘත්තිකයින් ඇතුළත් වන ඒ වගේම දරුවන් දායක වෙන මේක සාහිත්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වන දැක්කේ කරනවා සාම ප්‍රවෘත්ති 13 වන දවසේ ආශ්‍රිත ක්‍රීඩා අවශ්‍යතාවකට මේ බුලත්පලේ තමයි වඩුලත් තමයි ඒ ආශිර්වාදිත කිකිත ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ දෙකම උඩ කුඩා කුසකට ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ මෙවැනිම සංස්කෘතික atteකීමක් ලගට පුළුවන් මේ සංස්කෘතියේ මොකද සාහිත්‍යයේ අදලා සංස්කෘතික ගංගා කියන එක යෙවනවන්නා කල්බන්දර මාදේල පිටේ Thank <laughs> you. ආද ගන්න barich කෙනෙක් ඉන්නො නම් ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ බීටා ආශිවාද ඒ jangama durakataneeta mevene video netara gennwa gennima thamashana odarata news ape youtube nalikawe dakunu pasen tiena subscribe button eka obala bell salakuda sakriya karagaththama obata yawastha guda wenawa enam matakatu me video naramala awasani subscribe button eka obala bell salakuna obala like karala yanna aya dawasaka kamemu mevene video ke